Hej Trulj! Hej! Hur känner du här då? Att du bor i höj och så vidare. Vad tycker du? Jo, det är en väldigt trevlig och fin by. Ja. Jag gillar den väldigt... Den är perfekt stor. Vad är det bästa mögen skulle du säga? Ja, men alltså det är inte... Alltså, det är första trafik. Men det är perfekt. Det är lugnt. Men man har nära till saker också. Ja. Har du speciellt som du brukar göra i som du gillar att göra här? Ja, man brukar väl... Det är väl... Man kan väl ut och... Cykla, det är jättefin natur här, gå ut och gå. Och så på vintern, då är det jättemycket snö här så man kan göra mycket. Och så brukar vi ha aktiviteter här. Och nu ska vi göra så här att vi ska ju filma du och jag idag. Ja. Vi ska gå runt i bilen och prata om olika grejer Och jag som är guide nu heter Truls. Och jag och som filmar. filmar det är Liv Nordvall och vi kommer att eh, se oss om och det viktiga är att Trulls kommer mm. att visa oss massor med bra ställen. Mm. Så vi lär oss mer om Öje mm. och ja får se hur vi har det här helt enkelt. Ja. Fina lilla huset. Mm. Vad kallas det för? Är det något speciellt i den går här? Nej men kullen heter Holen. Holen, mm. ni bor på Holen. Och, så det här är dammvägen där så kommer ni att där. Ja det var den här, här postlåda. är postlåda. Men den var röd förr. i. Men det var en lastbil ja. som åkte efter den här vägen och så skulle den vända. Ja, då körde den upp på vår gård och så backar den ner ja det är rätt på våra fina röda postlåda. Nej. Så det är därför vi har en vit nu. Så att den ska synas, fast en röd borde också synas. Men den här syns väldigt bra. Mamma hade vel ha haft en röd. Ja. Hur går det här? Det är det svårt med stavarna? Jag vet inte om det är där skillnad på dem. sidorna. Det brukar vara det att... De ha... Oj, nu ramlar den ner av där. Ser du? Ja. Ja. ja. ja. Är ja. det där för där har vi en pinne. Ska du berätta något särskilt om den? Kanske? Det är nog en vägpinne. En mystisk vägpinne. Ingen vet hur den har kommit hit. Nej. Plötsligt ligger den här. Men eftersom Truls tycker att den ska ligga pinnar på vägen så tog han den bort den. Ja. Bra. Ja. Det ska vara ordning här. Och så måste man gå på rätt sida. Ja just det. Bra. Nu gick jag faktiskt mitt i vägen. vägen. Ja men det är ju det, det är statsfolk gör. Eller, vi förstår inte hur man vär sig åt här på landet. Vilket håll ska ta? Det går neråt, i där. Då lämnar vi damm. Dammarvägen. Här ser vi våra skuggor på filmmassa. Vi har långa. Siselvägen är det hållet. Ja, och vi börjar ut i hållet. Om man kommer till en grusväg om man går däråt. Så det, det är bara några hus till, som blir liksom grusväg och skog ja. Det har blivit nästan att man har gått den vägen. Jag vill bara kolla så att de sitter kvar! Ja men det var konstigt att det gick att trycka fast för det kändes som att de skulle gå av direkt. Ha? Ja, jag är rädd att de får Här gick det hästar, kan jag ihåg någon dag? Men det gör det inte längre. Ja, det brukar vara så i sk äh, skogen där. Också. Ja. Så kommer man till koja. Har du varit med och byggt? Nej. Nej. Man hittar lite koja här, där i skogen. Det är Plötsligt. Som barn har byggt ja. under många långa år kanske. Och en Tillbaka. Ja. Att... Åh oh, nej. Jag hade rätt. Kojan låg en massa spikar och, och såg eh, en såg. Och hammar och lite grejer. Ja. Alltså, det är ju ja, inte verkligen. bra för djuren. Om de hade kämpat på det där. då. är det rätt. Så det. vi samlar ihop dem. Vilken bra grej, ni tog på det. Mm. Hur kunde du ramla ner där? Men du var så liten. Nu för sig. Nu har du. Nu tar du ett stort kliv. Så klarar du av det. Det var bra. Det har verkligen hänt någonting. Dina ben har blivit mycket längre. Mycket, mycket längre. Och är det där huset där? Ja. Jag vet inte vem som bor där men jag känner dem som bor där. Och min pappa och jag brukar titta på en som där automatisk grästippare som brukar gå. Åh, oh, de ser så roliga Ja. De ser ut som konstiga brukar... djur. Ja, titta på dem. Ja. Få se om vi ser dem nu. Alla redan så har det är i gång. Hej! Hej, hej! Någonting. Jag tror nästan aldrig jag gått ner här. Då gör vi gör det då. Vi gör det. Nu utmanar jag mig själv. Nu går vi på nytt ställe. Så Vi kanske ser resultatet snart. Mycket stök. Om vi går dit, och då kommer vi upp till starten av den här stigen. Ja. För det, det här är här. Om man går dit då så kommer man till en vandringsled över kuller, Så och så. där brukar mamma och jag så kommer man ut ur kyrkan. Ja, nu ser man att det är som en liten någonting. Ja, det har de i alla gjort. Det här är nog en av de största åkrarna om man tänker. Men mycket potatis borde det kunna bli. Var det här med dagis du, när det var lite? Ja, vi bara går förbi här lite. Det var inte att plocka potatis. Jag alltså, har de plöjer här, men jag fattar aldrig hur de det är på vits Det är på Mitt ute i skogen. Aha. Det ligger ju ett eh, vattenfisk, du vet grej. Vi kan gå och kolla. Ja, och kolla på det. Ja. Ja, det jag. Den, Vad bort, sa du att det var? Det en kanal de har grävt. Mm. Ser du. Och ån är borta för om du ser där. Ja, men den är ju stor. Det här är bara en kanal de har grävt för att få in vattnet till huset där borta. Vi går och kollar på huset. Wow. Efter vi har letat i över en kvart nästan så hittar vi denna grej bland alla de här mörka löven. Och den stod upp på det här viset. Vi trodde att vi hade hittat den längre bort åt vägen, men vi gick aldrig så här långt. Så vi letar i nästan en kvart på fel ställe. Och nu är vi väldigt stolta. Vi är väldigt stolta och glada. Ja. För vi trodde inte att vi hade en chans. Men, man ska inte ge sig. Det är det vi har lärt oss. Ja. ja. Kanske kommer vi nu hitta ett övergivet hus. Ja. Ja, du går först. Fantastiskt! Titta vilket fint. Såg är som ögon. Ja. Som och näsa här. Det ser ut som en ganska snäll gubbe titta här, titta i fint det är som att det syns bättre, ser du? Ja. Det ser ut som en ganska snabb jubbe. Snälla mm. ögon liksom. Och näsan där. Ja. Oh. En liten röd prick. Nej det var inte den prick jag menar, jag menar här. Ja alltså, där ja. Ja du ser, man kan se olika saker, beroende på var man är. Solen håller på att gå ner redan. fast att klockan är inte säkert mycket. Mm. Det vet Och... Vi vill hinna hem innan olika väsen kommer ut. Det är ju sådana här dagar och nätter nu, ja. så man vet aldrig var man träffar. Och vi vet inte om vi är fast vid en annan dimension. Vi har funderat på det, ända sedan ja. där pluppen försvann. Ja, det Men händer det en massa också. konstiga grejer. Ett hus är mystiskt försvunnit, som vi skulle se. Vi kommer på asfalterad vägar. Vi lämnar nu skogen. Ja, det känns lite som om inte är det. Och vi ser stora fält. Odlar de något? Nej. Det känns som om inte är ögon om och kollar runt här. Här är den där konstiga hundgården. Ja, Det är lite annorlunda typ av Ja, husen är också annorlunda. Stora vita tegerville från 70-talet. Nej, det är så många sådana här. Och så tänker man öppna ytan här så att den svägdes dessutom. solen den når alltid hit. Det, är det, här som är det. det ligger ganska högt upp här va? Ja, solen når alltid hit. Hur den nästan står. Jag gillar det. det är inte där vi har varit. Nej, det är 11, en kilometer dit. Men i alla fall här, om man går ditåt, så kommer man upp till berget. Ja. Och om vi går fram så kommer vi ner till affären och kyrkan och det. Okej. Okay. Ska vi göra det tycker du? Det är affär? Ja, Eller känns det känns som att det är centrum. Okej. Okay. Här är kyrkan. Här är kyrkan. Öj och kyrkan. Ja, vi kan gå ner den här lilla vägen. Nu ska trurse jag gå ner. Bakom det där lilla el elhuset så brukar det äh, var växa mycket hus i lago. Okej, det brukar du gå och plocka då på våren. Ja. Nu står jag och trulls vid öjeväv och bak står det här. Jag vet inte riktigt vad det här är för hus. Vad gör man? Väver man och bakar man här inne? Ja. Gör man det fortfarande eller var det länge sedan man gjorde man det? Jag gör det fortfarande. Man kan se några vävstolar här ifrån in i fönstren. Här verkar det vara ingång. Brukar din mamma vara här och väva någonting. Ja, ibland. Nej, oftast inte. Oftast inte. Det var länge sedan. Ja. Här har vi något som heter ungdomslokal. Mm. Här är kanske ungdomarna håller hus ibland. Ja. Och där blir vi ut är det där och är, ja. är det liksom bostad, man kan mm. vandra ja. ja. här? Det är vandrar det. Och här kan man här lägger man båtarna sånt och där spelar vi minibåt Just kan det, där. där ja. Och, det och ett litet lusthus och en vad liten kåta. Ja. Och en sån där, vad heter det, bowling. Det är något man kastar, jag kommer då ihåg vad det heter. boll en speciell björk. Ja, det, det, det är en dessa. riktaste riktade björk planterades vid jubileum årsjubileumet 15 september 2012, som fick till alla som bidragit till uppförandet och bevarande av Centrumhuset 1982-2012. Givetvis uppmanar du ryskårdens men vart står den där björken någonstans? Där! Så här är vägen upp mot berget. Nu måste vi den vägen. Nu ska vi gå till Trulls dagis. Där han gick. Eller hur? Ja. Vi lite lite, lite, lite, mot berget. Mm. Det verkar inte vara några dagisbarn här idag i alla fall. Nej, det är inte. Är det för att det är höstlov? De har... Varför har man stängt det för? Det är vackert. Vi vet inte hur det vacknar, men kom nu när det vacknat. Inga barn? Ja, det har varit stått ett le, le, lekhus där. Ja. Och så har det varit fullt med möglar inne. Nu är det alldeles... Oh. Vad sorgligt alltså. Det bara, det bara finns inte något här längre. Ja. Det är bara helt tomt. Vilken tur att du kan gå här i alla fall. Förr bra dagis. Det något som hände? Det jag. Vi filmade när det. Det var en kille där inne som öppnade dörren på oh, obehagligt sätt. Ja. Jag där och Han tyckte nog det var en läskigare vad vi tyckte. Jag ville så mycket bara att kolla. Jag gått bakom det här huset så hade vi täcke ungefärut men de tog de brott. Okej. Okay. Eh, vi hade här har vi vinbärsburks och sånt och det var i en Lekstuga, där, ja. så de tog bort när dagiset stängde. Och så har det varit lite mer skog som de huggde ner. Här ja. hade vi inga gummor. Har du då satt till en, dem senare? Då hade vi bara däck gumor ja. Då hade vi en klätterställning här, ja. jättestor. Och den tog de bort och bytte till gummor. Och vi hade då klätterställningssandlådan istället för sandlåda. Ja. Den här har de byggt till nu. Okay, så och så fördelar den... vi handbörjar där, under ja. den lilla tunna. Kom, vi går och och kikar in hur mycket så bort. Vågar vi göra det nu, Om. det var ju någon som sånt... mm. tittade. Ja, men det är lyser ju där inne så att någon aktivitet pågår. Jag du? vet inte alls vad? nu rörde sig mot inne. kanske du på renoverar och ska jag göra någonting. Nej, <laughs> jag får det hand på att du bara tarna. Nu har du skrämt upp dig själv, Truls. jag vet jag Han tycker nog att vi spionerar på honom. Tror du inte det? Kolla, vi ju bara en dokumentär. Ja, vi gör en dokumentär om Truls dagis. Vi Filten har liksom trasat sönder. Den där var ganska ny, Den gjorde vi Hur länge sedan är det att ner det? Inte, det var ganska länge sedan, fast inte så länge sedan förr. Ja. Här åkte vi ner skäpplapp. Vilken madrass. fart du måste kunna fått här ja. i backen. Och jag en gång gjorde dem ett ishopp för Bobben. Ja. Jag vill åka Bob. Och så åkte jag Bob. Och så när du kom ner så fram längst rätt ner med näsan i den. Hur blev den näsblå. Och så hade det fastnat en isklump inuti näsan. Det är ju Men bort. Ja. Här är Öje-centrum, post, butik... Aj, aj. Oj, vad hamnade? Jag får iständer. V varför är Jag sprömmer <laughs> Får man iständer? Öje-lanthandeln. öje, öje handen, är inte lanthandel. Nej, det är jag som lade till den. Bara för att det kändes bättre. Lite längre, lite mer stadigt att säga. <laughs> att Här kolla. finns nu en liten affär. Och ett bibliotek. Finns det finns verkligen ett bibliotek också. Yeah. Brukar du vara här ibland? Hej! Mm. Hej! Hey. Hey. Hey. Här har vi har men, postboxen. Här är biblioteket. Ja, yeah. titta. Brukar du vara här, Lana? Ja, det, det var ju mer ett jättebibliotek för. Alltså det har varit större än så här. Nej, men, men det var ju mer att man höll nu får man bara ta och låna. Nu är det som liksom... håller koll på det här längre. Bara, Den här är jag låna. Får man aldrig sova. Sådär Det ja. har lånat de mesta av de här böckerna. Nej. Nej. Nu är vi på väg tillbaka och vi har gått ganska långt. Det har börjat bli lite kallt och vi ska nu gå... Västra bygatan tillbaka. Här får jag känslan av Stockholm. Hupp av Sweden. Får mig och längta till Stockholm. Här har vi Det, det zoomar in lite så vi ser. Och, en för detta industri för att ja, tillverka skinnkläder. Och här har vi en fin silvergran bakom dig. Mäktig. Mäktig gran. Här har vi loppisen. Nu för tiden så har jag inte sett att det pågår någonting här. Men för några år sedan så var det ju saker i fönstren och det verkade vara en fungerande loppis. Ja, det är det en Ja. Visst var det loppisen från ett tag sedan att man kunde köpa saker? Mm. Brukar du gå hit själv på månaden? Cykla och ha och gå! Cykla för det mesta? Mm. Och när det är vinter och du Ja, när det är is. Och så står du här och väntar på bussen. Ja, och här brukar jag ställa cykeln, och ibland brukar du stå här Eller och vänta, uh, ibland under ja. bussgruven. Ja. ja, brukar det vara andra barn och vänta. Ja, många andra. Men förut var inte den här grejen? Nej, vad är det för något? Här är vägen vi tillbaka gått runt, du säger ja. trots något viktigt, vad är det här för byggnad? Det är ett slakthus, där vi slaktar alla älgar vi tar. Har du varit med på slakt en gång? Ja, min mamma är slaktare. Platsen bakom oss. Mm. Och nu är vi i vårt stadpunkt, vårt hus. Exakt. Och vi ska gå en liten stig genom gården. Ja, och så får vi ta lite på själva gården också, Ja. vad som finns där, för det har vi inte gjort. Har vi har dokumenterat ja, hela ögen men inte själva. Ja. Ställe. Det här är en väldigt stor kård. Den har du haft tuppa som pappa har högt av huvuden för Men <går> vad heter den? Så den var, gud, med. Just en yxa. Ja, en yxa. Nu kommer jag med en fjolbok. Det lite är lite en liten egens Hur mycket fyr, som helst. Jordplank. Och här har vi en bok. En väldigt fin, fin bok. Den måste vi ha med. Nu du brukar sitta och filosfera under det här trädet. En kloka boken, kloka boken, där tänker man bra. Ja. Och nu hör vi glasbinen minnigarna. Ja. Vi lurar som tänkte... barn, vi lurar som barn för deras svick och peng. Vi lurar som barn, vi lurar som barn för deras svick och peng. Du var jag inte där, trotsam. jag satt och gömde mig. Oh, ja, nu har vi kommit fram till Dammarsvägen 18. Åh. Klart slut på och vårt dokumentär. Nu har vi filmat och, och klarat, vårt, uppdrag. klarat vårt uppdrag. och Vi är lite kalla mm. och vi tycker att vi ska bli skönt att gå in. Ja. Så nu, Kanske få varm Tack för oss! Ja. Hej då! Ah, oj! <laughs>